السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم كل خير اخواني وايش حالكم مساكم بخير اليوم ان شاء الله بنطلع من هذا المخيم وبنتوجه ان شاء الله الى العاصمه النرويجيه اوسلو آه اليوم الجو شوي في مطر خفيف آه لكن ان شاء الله الامر طيبة ان شاء الله يوقف انا ما ابغى امشي في هالجو لأنه بصراحه عرقلني في الطريق وورد اوردي اصلا الطريق بيكون جدا يعني ضيق يعني سيد اور سيد على الله ان شاء الله المخيم هذا مخيم جميل جدا يعني بصراحه ارتحنا فيه هذاك الكوخ للدكتور خالد وهذا دي هنا بصراحه جميل جدا جميل ورا المبنى هذا محطة البترول والكوفي شوب والسوبر ماركت والسوبر ماركت عنده جميع احتياجاتك يعني حتى الرز موجود عنده المهم ان شاء الله شويه نحمل اغراضنا أه اذا استمر الجو على هالطريقة أه بحاول اوقف التصوير واذا الجو كان اوكي وبكمل التصوير فعندي الوقت الكافي لاني اتكلم وياكم وراويكم الطريق وراويكم الطبيعه وياي اغراضي كلها جاهزه بس يبالي التحميل على الدراجه ونتوكل بالله يلا بسم الله توكل على الله والله ان هالمكان هالمكان ممتاز جدا ممتاز الحبي هالمكان بحط له الرابط في صندوق الوصف ويشوف المكان هذا وين ويحدد عليه ويخزنه نصيحه مني لكم المكان ما يتفوت ابد ما يتفوت هذا الريسبشن بس نسوي تشيك اوت ونروح المحطه هذه المحطه تشوفونها يعني قريبه من وايد يلا بسم الله توكل على الله ونمسك الطريق وداعا يا بيرغن بيرغن مدينة جميلة بصراحة آه عيبتني المدينة وايد مرتبة ونظيفة والشعب اهم شيء عندي الشعب الشعب جدا متعاون وانجليزيته يعني ممتازة كل الشعب يتكلم انجليزي والشعب خدوم خدوم جدا ويوم يتلاقوا اياك يعني يسلم عليك ويبتسم يعطيك الابتسامة هاي الحلوة حبيت المدينة حبيت المدينة بصراحة العموم اليوم بنوقف خط بيكون خط طويل جدا معانا حول 500 كيلو لكن اه احتماليه انه اه نوصل خلال ثمان ساعات او تسع ساعات ما اعرف يعني لحد الان على حسب ظروف الجو وبعدين الشارع الشارع وايد يحكمنا الشارع الشارع يكون كذا بهذه هاي الطريقه 500 كيلو بهاي الطريقه اه ما ادري يعني احتمال اه ناخر وايد ناخر فالامور طيبه نحن في رحله ومستمتعين. ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يا في مناظر جميلة جدا في النرويج. يعني النرويج، نرويج جميلة. بس انا دام اني زرتها الحينه ما اعتقد اني ازورها مرة ثانية، وان فكرت بزيارتها لازم اني اكون مطول فيها. لأن النرويج ما يبغى لها ايام او يعني اسبوع لا يبغي لها اكثر النرويج يبغي لها اكثر مشكله النرويج الشوارع الضيقه يعني اذا تبغي تستمتع تستمتع في المناطق اللي هي فيها مثل هالشوارع الهايوي لكن الهايوي يكون في بعض الأماكن وجمالية النرويج جمالية النرويج بس في جنوب النرويج بحط لكم الخارطة وشوفوا المكان اللي هو بس إن فيها يعني أنا بحدد المكان وبراويكم إياه وهذا هذه هي الأماكن اللي إذا تبغى تستأنس فيها وتشوف المناظر الطبيعية الحلوة أما إن في الشمال أبد ما فيها أماكن أه لاحظنا إحنا وتكلمنا ويا أكثر من واحد أه من أصحاب الدراجات يقول إذا تبغى تستانس عليك هذه الأماكن بس يعني لين الشمال لين نورث كاب بس اللهم المنطقه هذي اللي فيها النورث كاب تصور فيها وترجع يعني خساره مثل ولا فاضي فبصراحه جميله النرويج واعطيها تقييم 10 على 10 بس انها النرويج غاليه قيمه المكان اللي سكننا فيه الشقه اللي اخذتها انا تقريبا حول يمكن ب 1250 حق يومين والكوخ اللي سكنه الدكتور تقريباً 900 حق يومين 950 حق يومين الفرق بين الكوخ وبين الشقة الله يعزكم الحمام الحمام في الشقة في الشقة نفسها أما الكوخ الحمام مشترك والحمام مشترك نظيف مش انه وسخ لا لا بالعكس نظيف جداً نظيف عيبني المكان بصراحه آه في خطه اذا اذا افكر اني اروح آه مره ثانيه إذا اي ناروج وخطتي بتكون آه غير عن هذه المره بحاول اطلع تفاصيل ناروج اذا فكرت اني ادخل مرة ثانية بصراحه قلبي يعورني على انا انا انا هذه السفره المفروض اني اروح ايسلند. ف ما حصلت لي الفرصه اني اروح ايسلند. وبصراحه زعلت لكن اقول يلا ربما خيره واحصل فرصه غير الفرصه هذه. بخصوص الخط المسافر اللي هو دعم للرحله خط المسافر أه، نزل ايسم حاليا انا جالس اجربه وانا اول واحد في الشركه كامله اني استخدم الايسم وياالس اجربها في المناطق. واعطيه راي يعني كل مره اعطيه ابديت عن الخط هذا. الايسم بيكون جدا سهل اشتراكه و ما زوم فيه. سوري بطلت الفايزر فيمكن شويه فيه الصوت بيكون مش واضح لانه بصراحه ضببت الجاما وانا مركب الانتي فوق اللي هو ضباب المهم خط المسافر بيكون جدا سهل بيني ديكب حاليا الشريحه الالكترونيه في وضع التجربه حتى الشركه ما نزلت حق الزباين لحد الان في وضع التجربه ونشوف سرعتها من منطقه لمنطقه اقيس السرعه سرعه الانترنت فهذا الشيء وايد بيخدمكم وايد بيخدمكم في السفر ايسم مرافقكم في كل مكان حتى ما يحتاج انكم تراجعون الشركه خلاص اذا الاسم ظبط يعني الايسم ركب معاكم في التليفون خلاص تستخدمه وتعبي عن طريق التطبيق. إذا تعبي الداتا الداتا عنده 24 جي بي وعنده 12 جي بي وعنده 10 جي بي المكالمات تقدر تعبي المكالمات بالدقائق وين ما كنت وعندك المكالمات بين شريحة المسافر يعني من شريحة إلى شريحة بيكون بشكل مجاني ودولي وبشكل مجاني بين الشريحتين يعني شريحه المسافر فقط. والمكالمات 9 يورو و50 دقيقه دولي اذا بغيت تطلب اي مكان في العالم 50 دقيقه عندك ب 9 يورو. صراحه الخط رخيص وزين ونفاع وانا كنت خبرتكم قبل اني استخدمه من 2019 لحد الان. ااا أه الحين استخدم الراوتر واستخدم الـ الاي سم واستخدم البطاقة العادية، هاي الثلاثة موجودة عندي والحين قيد الاستخدام. يعني كلها شغلات وياية. ما طفيت ولا وحدة. الراوتر أه انزل منه فلوجات حق اليوتيوب. صح انه يتأخر من حول ساعتين لكنه ينزل 4K. ووايد خدمني في هالسوالف لما ارفع الفيديوهات ارفعها عن طريق الراوتر هذا شيء جميل يا سبحان الله المناظر على الشارع هذا مناظر جميله جدا يعني يعني حتى ما ودي اني اسرع واشوف اتمتع بهذه المناظر الجميله يا سلام والله ودي يا متابعين إنكم تزورون النرويج والج... والله بتستأنسون فيها النرويج جميلة جداً جميلة مناظر في حياتي ما شفتها يعني خاصة يوم رحنا المخيم هداك. لما صعدنا لبل مناظر خياليه انا ما الشباب الرحاله اصحاب الدراجات يسافرون ويجون النرويج والله ما الومكم النرويج جميله والله بس المشكله عندهم البترول غالي الاكل غالي امس أه تقريبا اخذنا من برجر كينج اخذنا أه بس سندوتشتين ويعني وجبتين من برجر كينج تكلف مال 120 درهم وجبتين بس. أو أه الحياه غاليه عندهم صحيح لكنها والله انها تستاهل، النرويج تستاهل. بغيت انك تختصر على نفسك و.. يعني تتمشى في النرويج باقل التكاليف عليك بخيمه يعني ما تحتاج انك تاخذ كوخ او انك تاخذ يعني الكوخ بعد معقول الكوخ تقريبا يمكن ما يكلفك 500 درهم في اليوم لكنه يعني اذا بغيت انك باقل اقل اقل التكاليف عليك انك تاخذ لك شو السوء عليك دكتور والله راسي عورني ليش لان الطريق انفاق تنزل تحت تطلع فوق وشوي مطر شوي نفق شوي مطر راسي عورني <تصفيق> ريح ريح شرباي شوي بالبريقك <تصفيق> الله ي الصحة والعافية دكتور. مستانسين بس. أهم شيء إنك مستانس دكتور. الحمد لله. شوف شوف. ما شاء الله تبارك الرحمن. واحد من اللي أيوة هذا نفق وهذا نفق. يعني حتى ونطالعين طالعين من هنا. الظاهر دكتور أنت ما ما كل عدل. ما تريكت؟ إيه، أسف كذا راسك يعورك يمكن. إيه. عندك هاي بستوقيك هاي؟ شو؟ هاي المقوي. الأسف في صندوق. صندوق؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صندوق بشيله بحطه عندي يعني. لا لا لازم شوف دكتور في اليوم لازم أعطيك ثلاث حبات. بس. شو؟ ثلاث حبات. ثلاث حبات؟ هو روح عبارة عن وجبة. فانت حبة وحده تأكلها تكفي كتره. ممكن حبة وحده الحين؟ الحين في صندوق <تصفيق> ما على اليايات اليايات إن شاء الله في سنيكرز تبغى شيبس لا لا شيبس آه في بيتزا لا <تصفيق> ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله كنا في زجاج الجبل معكوس على البحيرة يا سلام صراحة شيء جميل مشكلة مخرب عليّ المطر مخرب عليّ المطر ما شاء الله يا سبحانك يا رب يا المكان جميل جداً المشكلة أنّه حالياً وقت مطر مشكلة إن تنعدم الرؤية عندي وما أقدر أني أصور حتى الفايزر بطل الجامعة سبت بس أني أقدر أشوف وأصور كثرة الامطار ما شاء الله يا سلام يلا ان شاء الله مارين على منابر جميله ان شاء الله وايد مناظر جميله نشوفها قدام بس المشكله المطر والله ذبحنا المطر المطر والانفاق يعني انا اول مره اقطع يعني البترول يكفيني هالكثر مسافات يعني الحين عاطيني قرب 610 كيلو الحين عاطيني 571 يوم مشيت من من المخيم لحد الان الحين عاطيني 571 كيلو باقي اول ما عبيت التانكي عبيته فل الفل أعطاني 619 كيلو الدراجه طبعا ما بتصرف لان سرعتنا 70 ونقطع مسافات اكثر على تانكي واحد لكن الشيء المش جميل انه مطر ومخرب علينا الرؤيه فما بقدر اشوف ما بقدر اني اصور لين ما يخف المطر. يا سبحان الله والله يا مناظر حلوه مناظر جميله. تعرفون شو اللي احس الحين؟ انه بصراحه يعني من صدري منشرح صدري على هالمناظر. الله يشرح لكم صدوركم يا رب. والحمد لله اني مستانس اني ماسك الخط هذا مع الدكتور. اي السفره لازم انك محتاج محتاج صاحب. محتاج ونيس على السفره. بدون ونيس ما تصير السفره بصراحه يعني تحس بها ساعات يعني تحس بضيقه. آني ادور لك صاحب صدق حق سفر. فما شاء الله كان أبو محمد أبو محمد الله يحفظه ويستر عليه يا رب، كنت مستانس وياه والدكتور الله يحفظه بعد مستانس وياه. وخلاص الحلو اللي فيهم انه خلاص وضعنا الخطه ننفذ الخطه بحذافيرها. يعني ما في لا يمين لا يسار. هذا الشيء عجبني وايد يا دكتور ويا ابو محمد اثنيناتنا نفذ الخطه ومستنسين عليها ما شاء الله تبارك الرحمن يا منطقه هذه منطقه جميله جدا واكثر من رائعه على العموم وقفنا نريح شويه فهذه المنطقة و يبغينا مال حول ربع ساعة الى عشرين دقيقة وبعدها بنتحرك لابد من راحة الطريق سبعين ستين تمشي فيه فمحتاجين ان نرتاح شوية على العموم يبغينا مال ربع ساعة عشرين دقيقة وارد نحرك صراحة محتاجين كوفي على هالبرد درجه الحراره حاليا 10 ف كوفي لازم كوفي كوفي ومي ففي في محطه هني تقريبا 6 كيلو تبعد بنحرك عندها وبريح هناك يا سلام على هالمناظر مناظر جميله بصراحه اليوم نحن قبضين الخط هذا كمتعه يعني تمشايه لحد نوصل اوسلو هدفنا مش اوسلو هدفنا ان نتمشى على الشارع هذا يعني نمر على مناظر طبيعيه وبالراحات ساعات نوقف في اماكن يعني للراحه كوفي لحد نوصل اوسلو اوسلو طبعا عاصمه النرويج أنا ما أعرف عن العاصمة والمدينة هذه، فبنشوفها وإن شاء الله وياكم ونشوف المدينة وبعطيكم انطباعي عليها. يا سلام، يا هي مناظر طبيعية، يا هي مناظر حلوة. يا سلام على هذا النفق، خيلوا هذا النفق توه، توه على النفق هذا. أه دوار دوار في النفق حاليا احنا كملنا حول 7 كيلو في النفق. والله ان في دوار في النفق <تصفيق> صراحه في اشياء عجيبه غريبه في النرويج الانفاق عندهم غريبه يعني اتمنى اتمنى اتمنى واحد يعني يجي النرويج ويشوف الانفاق هذه ما شاء الله تبارك الرحمن هذي على الجسر ونقطع البحر يا الله شوف كميه الغيم على اليبل يا سلام جماعة اللي يسألون عن اذا تنصح بالادفنشر او لا. انا انصحكم بالادفنشر. صراحة انصحكم بالادفنشر. نصيحة مني لكم. إذا تبغي تسافر وعندك رحلات يا أخي حلو الدراجة اللي هي التور بايك يعني مثل جولدوينج هارلي جميلة جميلة جدا يوم انك تسافر فيها. لكن انا اقول لكم عن الاشياء اللي شفتها وعن تجربه. انا رحت بالجولد وينج، ورحت بالجراند امريكا والحين بالادفنتشر الجولد وينج جميلة، جميلة بصراحة حق الخطوط مريحة، لكنها ما تتحمل الشوارع المكسرة. البيئة من الجراند امريكا يعني مريحة بعد في الخط ومريحة في الشوارع المكسرة بعد حلوة لكن الدراجة بعد نازلة يعني مش نفس نزول جولدوينج, جولدوينج نازلة وايد لدرجة ان تبطل عندي اكزوز تبطلت عندي كورات براغي راحا على الخط فأنت محتاج دراجة محتاج تكون دراجه شويه تتحمل الخطوط وتتحمل الشوارع مكسرة شوف شوف ما شاء الله هذا دوار حلو حاليا في النفق شوف الدوار الحين ناخذ يمين يا سلام على العموم الدراجه انت محتاج دراجه شويه تتحمل وياك في الخطوط أه، تكون خفيفه على الكيربات أه، تتحمل اوزان تقدر تشيل اوزان عليها فعليك بالادفنشر ام لا تفكر لا تفكر أبد في عندك ام في عندك الافريكا توين، في عندك الدوقاتي اللي نزلت الحينة الادفنشر كلهم حلوات لكن انا اقولكم عن تجربه انا ما اقولكم يعني في براند و... والدراجة هاي أنا ما استخدمتها وأقول لكم عنها، لا لا والله إن الدراجة البي ام أنا جربتها وأقول لكم عن تجربة. دراجة جميلة، دراجة جداً رائعة، حق الخطوط تانكيها كبير، حق الخطوط خصها الأدفنتشر مش الجي اس العادية، الجي اس العادية شوية تانكيها أصغر لكنها بعد توفي الغرض. حق الكيرفات اوف رود كان تبغي اوف رود خفيف آه, بالادفنتشر ممتازه بس يبالك آه, يبال الواحد يتم, يتعلم عليها يعني مو اي واحد يدخل اوف رود بالبي بال, آه, ام آه, في بعض الاشياء لازم انك تفهمها على انك ما توقع في مصيبه في اوف رود آه, المهم الدراجه الوكالات متوفره في كل مكان لا سمح الله لو صابك اي شيء عندك الورنتي انترناشونال الورنتي يغطي كل مكان في العالم السيرفس والتعامل في بي ام جدا جميل ورائع وهذا هو اذا تبغي نصيحه دراجه انا اقول لكم البي ام لا تفكر بعد حاليا قام شوي فيه رذاذ فبحاول اقطع التصوير وبطلع لكم الكمبتو... ان شاء الله لما يخف المطر تعرفون هذا الرذاذ الخفيف اللي هو مثل اللي هو مثل السبريه هذا سبريه والله جميل ما في ما في مطر يعني مطر غزير بس مثل هالرذاذ هذا وامورك طيبه دام انك لابس فل سيفتي هذا اهم شيء بعد انك تاخذ سيفتي والهلمة الهلمة مهمة جدا في السفر لك هلمة خفيفة هاي نصيحة مني لكم هلمة خفيفة أنا الحين ما عندي الكلم جدا خفيفة وتنفعني حق الخطوط الطويلة أما إنك تأخذ هلمة فيها وزن أو يعني مثل هالهلامة ما تقدر ما تقدر تكمل يعني أكثر عن 150 كيلو تحس شيء مضغوط في راسك اما كلم لا الكلمه جدا خفيفه وحلوه وممتازه ما امدح لكم شيء الا انا مجربنه وحاليا الهلمه اللي عندي هذه كلم استخدمتها وضربت خطوط طويله وعليها الكاميرا وعليها كل شيء مع ان الكاميرا فيها شويه وزن امورها طيبه امورها طيبه ما شاء الله تبارك الرحمن صراحة يا اجواء اجواء جميلة المشكلة عندي الفلوك ما حطيته فالجامة تنعدم الرؤية عندي الفلوك موجود بس في الشنطة ولما اطلعه يبغي لي وقت يا سلام هذه المناظر ولا بلاش النرويج حلوة والله احب اني انصحكم واعطيكم بعض التنبيهات وبعض الاشياء اللي محتاجينها في السفر. فهذا الشيء خذوه بعين الاعتبار يعني ليش؟ لان انسان مجرب ولا تطلع في خطا يعني سوي الشيء من مجرب يعني اختار شيء من مجرب، لا تختار شيء كمدح ولا يعني يقولون لك يمدحون لك شيء ويقولون لك يلا روح خذ وتاخذ. لا لا. خذ حد عن حد عن تجربة وعن تجربة صادقة في ناس تراها الهياطة عندها ألف شيء شي لك أي شيء ويطلع لك شيء ثاني باكر أنت تندم عليه فنصيحة مني لكم يعني خذ عن تجربة وإذا بتاخذ شيء جربة قبل ما أنك تدفع فلوسه لأن مبالغ وقدرها تدفع وعلى اشياء ما تسوى. فخذ خذ يعني خذ حذرك. جرب الاشياء وقبل ما تاخذ واسال. وبعدها اختار لك حريه الاختيار. انا بامكاني اني انصحكم لعلي انصحكم. اما ان تاخذ شيء انت ورايك. يعني لا تاخذ اقول لك خلاص يعني 100% خذ. والتجربة يعني عن تجربتي أنا عن تجربتي أنا بقول لك ياها شو يصير بياي من سلبيات من سلبيات ومن إيجابيات أما باقي الأشياء لا أنا أشوفها عليك أنت أنت اختار أسبت بتبات ما تطيح في لوام وأتلوم بياك أنا علي مجرد أني أنصح وعن تجربه، الشيء اللي بين يدي بتكلم عنه. الشيء اللي ما اعرف عنه ما بتفلسف. لان الفلسفه ساعات توديك في داهيه. يا سلام درجة الحرارة حاليا ونص برد وانا حاط اللبسة لبسة البرد للجاكيت نفسه وبعد اني احس بالبرودة شوية بس انه ما يعرقلني على الطريق بالعكس انا مستمتع في الطريق مستمتع جدا مستمتع فيه وهذه الاجواء ما تتفوت. قطعت التصوير من الشمال الايطالي ورحت النمسا ورحت ميونخ ورحت بون من بون بديت التصوير هناك في شركه وندرليش ما قصروا جماعه اول تايمر سووا دعوه على وندرليش ورحت وشفت الاغراض عندهم الاكسسوارات وصورت وكان في بعد في شركه ثانيه لكن لحد الان ما اعرف يعني انا مني هنا تاخير اني ما رحت لهم لكن ان شاء الله اسويها في الايام الجايه يا سلام والله يا طبيعه يا مناظر مرينا عليها مناظر جدا جميله اللي أنا مستانس عليه يعني أنا أشوف في القناة قامت شوي شوي شوي شوي تنمو وتزيد عدد المشاهدات وتزيد عدد المتابعين وبصراحة أنا منبسط كذا يعني كتر مليون خله مليون بالعكس أنا بفيد واحد أو عشرة أو كانوا مليون أبغي أفيدهم بس هذا اللي أبغي أوصله الفيديوهات إذا كانت فيها محتوى جيد وان اقدر افيد الناس فيها ليش ما افيدهم؟ بالعكس اذا كان محتواي مفيد فبينتشر على نطاق واسع ولله الحمد يعني الناس في اقبال على سناب انستغرام يعني جدًا عادي ما في وايد لكن السناب وايد الحمد لله قام يزيدون عدد المتابعين بشكل كبير واليوتيوب يعني بالتدريج يصعد والأمور طيبة يا سلام يا سلام تصفونها الباخرة هاي الفيري تقريبًا مكونة من عشر طوابق. من عشر طوابق أو أكثر. الفيري كبير جدا كبير. هذا يوم أقول لكم إني أنا ما أخذ الطريق هذا المتعة. يعني ليش أصور على الطريق ما بيبس بعض تفاصيل المدن للمتعة. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا البحر اللي هناك. الله بن لبنان. يا سلام. يا سبحان الله! عندهم اماكن جنه والله! يا سلام! الحين نلف على البحيره بصراحه متعه صراحة جميلة جدا جميلة بنوقف شوية للراحة بناخذ عند تاي تيك يا سلام هذا اعتقد مطعم تايلندي بنحاول ناخذ لنا شيء ونريح وبعدها ان شاء الله نكمل وجهتنا ما شاء الله على بل يا الله شوف دكتور شوف شوف شوف شوف شوف شوف ليبل يا الله شو رأيك دكتور ها أه؟ شو رأيك بعيش فوق على هذا هاي تعيش فوق يا دكتور حتار. أنت مر. على الأرض يا الله يا الله أه؟ تصعد فوق شكرًا مطعم تايلندي دكتور ما أنا قلت آه ما ادري تاي تاي تيك أوي إيه طريق اي حلو حلو أخي لو ما في مطر ها أخي يوم خبر يوم لعبت قلت اسوء لا لا امورك طيبه امورك طيبه يا دكتور شو انا شو كنت اس اقول دكتور حق المتابعين اقول لهم ان الطريق هذا اللي ماخذينه نحن ماخذينه متعه مش ماخذينه سفر لا لا لا انت قاعد تتمتع بالمناظر دراجه على راحتك مطار جو حلو انهار بحيرات مشينا فيها ما فيه الكفايه مدينة حلوة بصراحة هاي المدينة مدينة حلوة مدينة حنانة شفنا حواليها بس شي سريع السريع وريحنا ومنطلقين الحين نكمل باقي الدرب قارب الخمس ساعات 300 كيلو اكعد 300 كيلو بنمشيها في ست ساعات او سبع ساعات. نحن ماخذينها بالراحه، باقي 330 لأوسلو. بنمشي خمس ساعات او ست ساعات او اكثر بعد. لأن الطريق هذا يعني كلها طريق صغير رايح ومرجع. وما يحتاج الواحد انه يستعجل فيه. فبناخذها في بسهالات. طريق ممتاز نشوف المناظر يعني مستمتعين فيه ما يهمنا متى نوصل لكن اللي يهمنا ان نستمتع الطريق ونكون ماشيين ونحن مرتاحين الحين يابنا طريق على مرتفع علي بل لازلنا في صعود انا احب المرتفعات درجة الحرارة حاليا تسعة على ما تشوفونها يعني <تصفي> ايه> نحن من دخلنا النرويج والحرارة من عشر تحت أقل درجة حرارة وصلناها خمسة وأكثر درجة حرارة وصلناها 15 يعني جو نحن من دخلنا النرويج لحد الان جو بارد. تعرفون ليش قلت لكم ناخذ الطريق هذا كتسليه؟ لانك اصلا ما تقدر تسرع فيه. فتسلى. يا سلام هاي البيوت الشتويه على ما اعتقد في النرويج اللهم صل وسلم عليه شوف المناطق شوفوا هاي الاجواء اللي يقولون عنها اجواء غرامية جو بنفرين <تصفيق> <تصفيق> الخلابة لتخليك تستمتع ولا تحس في الطريق نحن حاليا في وسط الغيم درجة الحرارة الحين وصلت 6.5 الشاشة اللي تحت تعطيني 7 والشاشة اللي فوق تعطيني 6.5 لانه ما فيها نص درجه اللي تحت مرينا على بحيرات مرينا على اشياء حلوه والله والحلو ان الشارع ناشف ما فيها امطار لو كان في مطر اوه اوه كان تأذينا وايد تأذينا وخاصة في الطلوع في الايبال بس الحمد لله دام ان الطريق كذا ها نحن مستانسين فيه ومستمتعين اعتقد في الشتاء هذه تتغطى بالثلوج كاملة اه شفتوا العواميد هاي اللي رازينها على سبت بس يدلون ان هذا شارع ما شاء الله يا الله المناظر والله يا إنها مناظر حلوة يا سلام يا سلام على المناظر الجميلة وكيربات فوق اليبل يا الله احلى شيء الواحد <تصفق> <تصفى> <تصفى> يستمتع بهذه المناظر وعندك هالكيرفات الجميلة يا <تصفى> <تصفى> الله البرد مع اني لابس ادفي نفسي لكن بعد احس ببروده. يا الله يا سلام شوف البحيره يا الله على المناظر الجميله على الطبيعه على صراحه الواحد يستمتع هني سلام شو الثلج اتخيل نفسي اني انا عايشه هني فوق الليبال بتكون عيشه <تصفيق> ما بتكون عيشة حلوة صدقوني ما شاء الله هذا عنده طراد هني ويطلع عليه على قمة اليبل يا الله بعد لازال الطريق طويل يعني احسب على كل مئة كيلو ساعتين يا سلام وقفنا في هاي المنطقة بس نريح شوية بس شوفوا ما شاء الله يا جمالية المكان هذا نحن نقول ليش سبع ساعات خط ترى <تصفيق> نخطف على أماكن. جميلة جدا ومرتفعات وفوق اليبل وما زلنا فوق اليبل لكن بعد ما نكمل الطريق وبصراحة لازم بعد ما نوقف بعد ما نخلص اليبل لازم يبالنا راحة لأن الطريق هذا جدا متعب درجة الحرارة سبعة سبعة حاليا ما عليكم من هذا ملا الريموت سبعه اوف يا الحراره يلا يبالنا نحرك لازم نحرك الحين الله على الكلاسيك البرد والله يا هو برد بس والله يا اماكن خرافيه اماكن طبيعيه يعني كلمه خلابه شويه عليها مناظر جدا حلوه ما ودك تشبع من هالمناطق لكن المشكله انه البرد يذبحك يعني مجرد ما تفسخ الهيلمت خلاص انت تجمد فيبغينا لازم انه يبغينا نرتاح يا السلام غلطان الواحد مي نروج ويستكشف هالاماكن اماكن جدا جميله انا اتاخر ساعات في المونتاج لأنه في بعض الاماكن نحن ما نجلس فيها وايد يعني لني لسه مجرد يعني يوم او اذا حصلت فرصة يعني يلسنا مكان فيه يومين سويت, سويت الفلوك ورفعته على اليوتيوب لكنه اذا كان يوم ما يمديك ابد ما يمديك صدق هالطبيعة هذه ما تحصل منها في اي مكان في العالم انا كنت اشوف سكوتلندا حلوة لكن لا والله النرويج فيها مكان جدا حلوة شوفوا البحيرة اللي هناك الحين بمر عليها بصراحة مناظر عندهم وبيوت فوق علي بال فمتى يلحق متى لحق سواها متى لحق سوا البيت هذا متى يعني كيف عطوا الأرض هذه وبنى عليها يا سبحان الله يعطونهم في أماكن استراتيجية والله مناظر يا عليهم طبيعه ما تحصلها في اي مكان. تخيلوا هذه على قمه يبل الحينه البحيره ولا وفي ناس يعني عندها طراد وتمشي فيها البحيره هذي ما اعرف المقصد هل هو انه يصيد سمك فيها ما شاء الله والله كم تلحق تصور كم تلحق تسوي لك يعني تقطع من هالفيديوهات هذه حرام والله هذا الفيديو لازم انكم تستمتعون فيه كامل خلي يطول ما في مشكله لكنه انكم تكونوا مستمتعين هذا يكفي في مطعم وفي استراحه قدام لكن ما بنريح فيها بنحاول ندورنا مكان يعني تحت تحت اليبل وقفنا المحطه نعبي بترول لكن الصدمه ان معبي 15 لتر ب 151 درهم تخيلوا عد احسبوها انتم كل الثر على كم أه بصراحه الغالي غالي غالي بترول عندهم جدا غالي العموم ما بقلنا شيء 119 كيلو ان شاء الله بنوصل يبغى لنا مال ساعتين مشي لأن الشارع على ما تشوفون يعني كنا نمشي حول 70 80 بس ما نمشي اكثر دكتور كيف الخط ياك خط ممتاز ها أه؟ ممتاز الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب بس كوفي ما ما راح ناخذ كوفي مره ثانيه كوفي اقب يومين <تصفيق> ليش؟ ها؟ أه؟ ليش؟ وايه استوى اسبريسو <تصفيق> <تصفيق> آه ل... يعني حمد تمر عليه تشوفني كانه وايه مستوي اللوجو مال هاي مال ستار باكس <تصفيق> الله يعين بس اهم شيء انه ماسكين الخط مرتاحين <تصفيق> <تصفيق> نمشي شوي شوي الجو حلو <تصفيق> ايوه والشارع جميل، السرعة 70 80 والحمد لله يعني انت تستمتع انت جاي تستمتع صح لا ورانا شيء لا وراك شيء لا وراك بوصل هالوقت ولا لا وقت ما تبي تاكل كلت وقت ما تبي تنام نمت وقت ما تبي تنام تنام صحيح هذه الحياة هذا هذا إذا هاي السفرة إذا تبغي سفرة كذا ما تقولي لا لازم هاليوم نكون هني واليوم هاي لا لا ها. أنت تروح يوم تقول خلاص وقفنا وقف وين ما انت فندق موتيل هوتيل في الشارع اي مكان ارقد <تصفيق> الله يواليك الصحة والعافيه دكتور يلا نحرك هو نواصل الخط خط بصراحه جميل جميل واللي خدمنا في الخط هو درجه الحراره البروده اهم شيء عندنا اما الحر لاحقين عليه لاحقين عليه الحر في اوروبا لان بصراحه حرهم لو ان درجه الحراره 28 لكن تحسه ان كانك في فرن الجو عندهم ما في رطوبه فتحس بالحراره عليك عليك سنتر يلا نكمل باقي الخط تشوع على الاجواء هذه الحينه قامت ترتفع شويه درجه الحراره الحين وصلت حول 18 ونص 18 ونص بعدها درجة الحراره جيده جدا المشكله طول الخط هذا هذا الشارع كذا يعني ما تزيد اكثر عن كذا ما تزيد الأمور سهلات، كل واحد يعني يتحلى بالصبر ويستمتع على الأجواء هذه والمناظر الطبيعية لا تستعيل في الخط أبد لا تستعيل، أنت جاي على سفر وياي تستأنس، فإذا تستعيل هذا أول شيء يخرب مزاجك وثاني شيء تنقى الصاحب اللي متعك في السفرة هذه الأجواء خلاص من هنا هو ساير يعني بتبدأ شوي شوي شوي شوي تتلاشى لحد أن نوصل صوب السويد فيها شوية مناظر طبيعية ومن بعدها إن شاء الله نشوف لنا المكان البلان كله عند الدكتور والخطة كلها عند الدكتور أنا في هذه المرحلة مالي شغل مجرد اني بس اسوق واستمتع ان شاء الله انكم استانسوا ويانا في الرحله اذا مستانسين اعطوني لايك شير سبسكرايب اي شيء تبغونه في التعليقات اكتبوه تراني اقراه والله يحفظكم يا رب ويخليكم لي وبصراحة يعني لولاكم ما تشجعت وصورت ووثقت رحلتي هذه عن طريق اليوتيوب قبل كنت مكتفي عن طريق السناب وقلت هذا بس وكفاية ما كان عندي طموح لكن الحمد لله أصبح الطموح موجود وأصبحت الرغبة موجودة فالله يواليكم الصحة والعافية قربنا تقريبا يمكن من العشر ساعات سواقه. اللهم لك الحمد. خذنا هالدرب هذا كله وناسه وتوسعت صدر والحمد لله وصلنا على مهلنا. عودتي وش كبر؟ الله الله الله الله. انا باخذ في الدور الاول وتاخذ في الدور الاخير. الله اكبر ليش؟ بس أبي ارقد عشان ما اسمعش خيرك. اشوف كم باقي دكتور 347 عندك البترول 347 باقي 347 40. اوكي تعال شوف عندي باقي البترول يا حبيب العين 582 582 <تصفيق> ايه قلت لي عندك بطنها عود لا مو بعسبك كذا اوكي على اللتر اكثر زين لا تنسى انك دفعت هناك اكثر أه لا لا انا انا ترى متعبي عندي تانكي اكبر عنك كم 10 لتر؟ شو؟ 10 لتر زيادة ترى مش شيء بسيط 10 لتر. 10 لتر ضربناها كم عندهم؟ 22 26 م. كورونا يعني ترى 12 ريال. 12 ريال لتر أنا عبيت 15 لتر تقريبا يمكن 151 درهم. لا لا لا شو الحمد لله وصل بالسلامة. صراحة يبان احلى عشوة وبعدها نومة الحمد لله هني أتصابع رغم رقم غرف مميزة هاي رقم غرفتي 2022 وهذا الدكتور 2020 خلينا نشوف الغرفة وياكم بسم الله طبعا هذه هي الغرفة ردسن بلو اوسلو تكلفة الغرفة تقريبا 638 درهم اماراتي كل واحد يحسبها بعملته غرفة كبيره واسعه خاصه تحملي الارضيه اهم شيء والله يكرم يكرم السامعين هذا هو الحمام لا تنسوني لايك شير سبسكرايب يعني الحمد لله انتم مو مقصرين ولا احد مقصر فيكم المهم نشوفكم على خير مع السلامه